Mira, Prvo bi se rad opravičil, ker danes naj obostregal moj kolega Miha. Da. Kaj to pomeni, da bo katastrofa? Bomo videli, on zna vse. No, me veseli. Ti pa boš ocenila, bo. če je to Dobar tako. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Izvolite. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Že prva napaka, meni je kar v redu naredil z desne strani, ampak tebi pa ni. A veste kaj, ne. pol meseca bi zgubil, če bi mogel v krog Darkota hodit. A ne boš, da mu dan zdaj, kaj je topla hrana. A, jaz bi me eno vprašanje. Ja. Bolj nov sem v tem poklicu, čeprav imam že več let izkušen, ampak recimo, da sem nov. Um, zakaj morajo natakarji vedno imeti eno roko, ali je to pravilo, da imajo eno roko za hrbtom, če je prosta roka. Tudi zaradi elegance, ker vedno pridejo, vse se ponuja z leve strani, ampak vse ponaprej, kaj se dela, se dela z desne strani. Uh -huh, in uh -huh, je zato uh -huh. lepo, da je roka odzadi, odprta dlan, ena noga naprej, da je čim bolj vse elegantno, da steče in čim bolj naravno. Danes smo za nas pripravili ramstejk, se pravi šalotko mermelado, Uh, omaka, demiglas in pečen krompir. Zelo obitavno. bomo pogledali. Dobro. Dobar dobro tek. Hvala. Enako. To <gul> je bom rekla, kako je. Ne bom zameril, če se zlažete malo. se je vidno malo bolj trd. Dobro je, dobro. Res je. je dobro. Ampak pan je. bi vas hotelo upozoriti. Prosim. Ker pa vsot vidim. Enkrat, ko zamemo pribor v roko, nikoli se več ne dotakne mize. Če so pa zloženje, pa pomeni, to smo. pomeni da smo končali. Nikoli več ne dotikamo mize. Kaj pa, Sola, znanje pod kapa? Moramo širiti zavedanje, da brez dobrega gostinca, brez dobrega natakarja, lahko mi sanjamo o Sloveniji kot turistične destinacije. Prez dobro, da se načnemo je ja. verjetno tak, univerzalno. Ono on znal vse, no? Kaj, kajkoli sem ga zdaj vprašal, pa zdaj dve leti odkar sodelujeva, niti enkrat nisem dobil odgovora, da čuj, to pa ne vem ali pa ne znam. Koliko odlično, da smo se mi danes tukaj dobili, podružili, da se vam tako fajn, da smo z Darko tam spekla, postregla in da se pogovarjamo. Vi še naprej glejte, šerajte, pa ne pozabte, Dober človek je um kšera. In predvsem ne pozabte, Ne more vsak. To ne more vsak. Dobrtek. Dobrtek. Pane li pa.